שואלים אותנו, מי מהקווים האלה מקביל? קיבלנו שלוש משוואות של שלושה קווים. שונים. אם הם מקבילים, הם חייבים שיהיו להם את אותם שיפועים. כל מה שנותרנו לעשות כאן הוא למצוא של כל אחד מהקווים האלה, ואם הם יהיו שווים, זאת אומרת שהם מקבילים. נתחיל עם קו A. קו A זה שני Y שווה 12 x ועוד 10. אנחנו נמצאים כאן כמעט בצורת שיפו חופך. אנחנו יכולים פשוט לחלק את שני 2 נקבל כי y שווה ל-6x, ברור כי 12x לחלקת ב-2 זה 6x, ועוד 5. אז השיפוע שלנו הזה, יש לנו זה בצורת שיפוע חותך, השיפוע שלנו במקרה שווה ל-6. ננסה את קו b. קו b. זה y שווה ל-6. אתם יכולים להגיד כי זה שכאן הוא משהו מוזר. איך נעבור לצורת שיפוע חותך? איכן ה-x'ים. ואנחנו נענו לכם כי זה כבר נמצא בצורת שיפוע חותך. אתם יכולים לכתוב את זה כי y שווה 0x ועוד 6. ה-x מוחפל כאן ב-0 בגלל שהשיפוע הוא 0. כלומר y יהיה שווה ל-6 ללא תלות מה ערך השינוי ב-x. השינוי ב-y תמיד יהיה 0. ב-y תמיד יהיה 6. אז כאן השיפוע שלנו 0, כלומר הקווים האלה בוודאות... בוודאות, הנה המקבילים, יש להם שיפועים שונים. ננסה את קו C. קו C נעשה את זה כאן למטה. קו C זה y-2 שווה ל-6 כפול x ועוד 2. האמת שזה כבר בצורת שיפוע נקודה כאשר הנקודה x שווה ל-2, y שווה ל-2. הנקודה מינוס 2 פסיק 2 היא יצגת כאן בגלל שאנחנו מפחיתים את הנקודה. והשיפוע הוא 6, אז אנחנו כבר יודעים כי השיפוע שווה ל-6. לפעמים לאנשים יותר נוח, אם, אם צורת השיפוע חותך, אז נעביר זה לצורת שיפוע חותך, רק כדי להיות בטוחים שאם נעביר לצורה הזאת, השיפוע עדיין יהיה שווה ל -6. אם נפלג את ה-6 נקבל y פחות 2 שווה ל-6 כפול x שזה 6x, ועוד 6 כפול 2 שזה 12. ואם תוסיפו לזה 2, אם 2 לשני האגפים של המשוואה, תקבלו Y, בגלל שאלה התבטלו, שווה ל 6 14. כפי שאתם רואים, גם כאן השיפוע הוא 6.